Én. Igen, igen, én vagyok. Arra gondoltam, hogy átjöhet az asszonyja, és ősznék egy jó kis halászért. Persze, persze, tegyük megnéznék a messi. Ah, Jó, is lesz. Jó, jó, nem. akkor várjunk. Szia, szia. Na, akkor menjünk hát a szonyhára. Észülünk! Keresem. Fantasztikus magam! Nagyon ügyes! Bár igaz, hogy ebben a házban csak 36 kovács lakik. A többi 14 ugyanis szabó... De Megbízom, jó felmérést készítek. Itt nálam? Igen. Mit szólna, ha azt mondanám, hogy én vagyok a világon a legszemetebb, leggonoszabb, legaljasabb ember. Aszlók! Megjöttek az elműtől! Dugtál el a villaniórát a spice -ba. Anyád Anyád lekvárjai mögé. Azokat csak fogyassza már két éve senki. Ja, igen, bocsánat. Öt lehetőség közül egyet már elrontott. De ha kitalálja, hogy ki vagyok én, cégünktől 80 ezer forintos ajándékutalvány kap, levásáról a. 80 ezer forint! Ha, ha, ha. Ne haragyom, kérdeztetek valamit? Farancsoljon! Magyar? Van magának arról papírja, hogy normális? Én <gül> ja, kérem én nem normális vagyok, valami egészen más. Hát, sajnos ez a válasz sem jó? Ez kérdés volt és nem válasz, de tulajdonképpen ki van a megbízója? Ezt kell kitalálnia, és akkor rájön, hogy ki vagyok én. Na jó, tudja, én erre nem érek rá, nem sokára kezdődik a meccs, de előbb még meg kell pucolnom a halat, mert belefulladt a fürdőkában. A viszontlátás. Ha, ha fájjon, az hogy lehet, hogy Kérem szépen így, hogy a dugó. Na, a viszontlátás. Fájjon! Amit a ezerről mondtam, az komoly. Van még. Négy lehetőséget? Három. Négy. Három. Na, három plusz egy kellett. Mm, na jó, szóval mire kikvel? Nézem maga azt mondja, hogy ilyen olyasznak, olyan gonosz. Szerintem? Bélkádé előtt. Hát sajnos ez a választ sem nyerő. Talán fő madar? Nem. Hmm, mondja. Van annak a kérdés, valami valahogy hogy is mondjam maga a Nincs. De többet nem segítetek magának. Tehát ugye kezd maga tetszeni nekem. Na jöjjön be-e, vigyon egy kávét. Ó, hát ez igazán kedves, de mit szól a felesége? A felesége? Semmit. Ugyanis Néma. De nekem is lehet valamiben szerencsém, nem igott. Na, jöjjön be mit állott? Vigyon egy távot. Milyen helyre, kis lakás! Na már, basoztam helyre! Na de üljön már helyre! Ja, ne, ne, ne, ez a A másik fa, annak no, csak az egyik lába. Már is hozom a kávé. Ugye ja, én imádom a pipákat, különösen az illatán. Mindig ott sünt nagyapám mikor rágyújtott. Hát, ezek szerint maga is pipázik. Rossz válasz, van még négy lehetőség, aztán hazamert. Azért, mert ez egy pipa, az nem jelenti azt, hogy én pipázom. A kedves feleségem? Nem a kedves feleségem sem pipázik. Sőt, a szomszédalmi sem pipázna, te hogy megértsen. Mondok egy példát. Most pályzban van egy szacsor kukorica. nem nem szoktam kukoricázni. Egyébként és ez a pipa egy kellemes emlék a nagyapámtól, aki elesett a hábunk. Ó, hát ezt őszintén sajnálom. Hát, <hály> te sajnálját, nem lett semmi baja. Csak pont erre a pipára lépett rá, amikor elesett. Állítólag mi Ferenc Jóska is jól röveg szívta. Oh, azt értem, árulja el nekem, hogy miért tartja ebben a korsóban. Igazából nem értek hozzád, azt mondták nekem, hogy ez egy pipa. Á, oh. de a most már tegye vissza, mert nem látom a pipától. Jó, de akkor térjünk a tárgyra. Hát, tényleg. Szóval, oh. szóval ki vagyok én. Az nem számít, is. Jaj, itt beszélgetünk már egy jó ideje, és nem tudom eldönteni, hogy maga mikor beszél vele komolyan, és mikor bolondozál. Azt hiszem, hogy van magában valami. Ne, val, val, val, val. Valami még rejtett kesernység. Igaz? Hát a megvan. Hát tudom, hogy ki maga. Rendőrpszichológ. ez volt az utolsó lehetősége. Könyörgő, gondoljon arra 80 ezerre. Hát gondolhatom jazzheten. Maga azt mondja, hogy ilyen gonosz, meg olyan ajas, közben egy nagyon csinos gyönyörű nő. Tudja, mit? Felhatott. Jaj, Mert menjük, hát még most az egyszer. Segítek magán. Gondoljon a magánéletére. Na persze, hogy 10-15 éve ezelőtt gondoltam. Maga a volt feleségem ügyvédje. Fantasztikus, gratulálok, önél Hol. Hol kell a lányom? Van a kedves felesége Ausztráliába ment férhez. Mi És Na most már mit keres? De hol a fér? Jaj, hát most akarom elmondani. Szóval lemondott arról a 80 ezerről, amivel maga tartozott neki. Szóval aláírja vagy ne? a mert ezt jól meg kell írni Na. Köszönöm. A viszontlátás. A viszontlátás. Egy pillanat, jöjjön csak vissza. Először is. Unom már ezt a vészházsártos köre Állandóan ezt a brazil putyvadékot nézze a hátsó szobába. El akarok válni tőle. Hát lenne az ügyvéde. Nézzek, megbeszélhetjük.